Velkou část našeho denního zpravodajství tvoří předpověď počasí. Všimli jste si toho? Přitom stále více času tráví lidé uvnitř budov. Přesto je počasí zajímá. Zatažená nebo jasná obloha nás ovlivňuje, ať už jsme uvnitř nebo venku. Ovlivňuje množství světla a tak i náš biorytmus. Určitě to znáte. Pokud je venku sluníčko, chce se vám skákat a dělat nějaké aktivity, ale pokud je venku pod mrakem, tak se vám chce, nebo aspoň mě naše země vypadá z vesmíru krásně barevně. Vidíme hlavně modrou barvu, ale i zelené souše, žluté pouště a bílé pásy oblak. Kolem celé naší země neustále probíhá přesun ohromného množství vody. V atmosféře je 13 000 krychlových kilometrů vody. To je ohromné množství, kdyby všechna najednou spadla, všude na zemi by bylo 2,5 cm. Voda se v atmosféře sráží do kapalného skupenství ve formě kapek. jsou pak kapky dostatečně velké a těžké, začnou z mraků vypadávat jako srážky, nejčastěji dešťové. A proto nám tu prší. Část dešťové vody se vsákne do půdy a přebytečná voda začne stékat po svahu do potůčků, potoků a řek. Voda se schromažďuje v jezerech nebo umělých vodních nádržích. Příční systém odnáší povrchovou vodu z vyšších poloh kontinentů zpátky do oceánu. Většina vody, která se vypařuje z oceánu, spadne zpět ve formě srážek. Jen 10% se dostane nad pevninu. A co je dál, to už víme. Turisté vždy říkají, že neexistuje špatné počasí, jen špatně oblečený člověk. Já se ale raději před každým výletem podívám na předpověď.